רוחי בבעים לרמה 2 במשוואות אלגבריות. בואו נפתור כמה בעיות. 2x ועוד 3 שווים מינוס 15. שמתי כאן מינוס כדי שיהיה לנו קצת יותר קשה. הדבר הראשון שנרצה לעשות כשנפתור משוואה ליניאלית כלשהי, זה לרכז את המשתנים בצד אחד של המשוואה ואת כל הקבועים בצד השני. זה לא חייב להיות כך, אך אני נוהג לכתוב את המשתנים באגף השמאלי. ובכן, במקרה הזה המשתנים באגף השמאלי, יש פה גם שלוש שאותו ארצה להעביר ימינה. והדרך להעביר את השלוש הזה, היא להכסיר שלוש משני האגפים. נראה למה זה עובד. כי... אם מכסיר 3 באגף שמאל, ברור שהשלוש שיש לנו פה במשוואה יתבטל והתאפס. כל עוד אני פועל באגף ימין כפי שאני פועל באגף שמאל, כי מה שנעשה באגף אחד חייבים לעשות באגף שני, זו פעולה מותרת ואפשרית על המשוואה. והמשוואה שתתקבל היא 2x, השלוש מתבטל, שווה מינוס 15 פחות 3. שהם מינוס 18. עברנו לרמה אחת של פתרון משוואות. ועכשיו נחפיל שני אגפים בהופכי של המקדם של x. חלק אמרו שאנחנו מחלקים ב-2, שזה למעשה... נכון, אך אני מעדיף תמיד לומר להכפיל בהופכי למקרה שהמקדם הוא שבר. בכל מקרה, נחפיל בהופכי או נחלק במקדם. חצי כפול 2X הם 1X, וקיבלנו שX שווה מינוס 18 חלקי 2. מינוס 18 חלקי 2 מינוס 9. בואו נפתור עוד בעיה. בעצם, אם נרצה לבדוק את התוצאה בבעיה המקורית, 2X ועוד 3 הם מינוס 15, נציב 2 כפול מינוס 9 ועוד 3. 2 כפול מינוס 9 היא מינוס 18, ועוד 3, ובכן זה מינוס 15. וזה מה שצריך לקבל לפי המשוואה המקורית. כך אנחנו יודעים שהפתרון נכון. זה מה שיקף באלגברה, אפשר לבדוק בקלות את התשובה. נעבור לבעיה נוספת, הפעם כדי לסבך את קצת. נאמר מינוס חצי x 3 חלקי 4 שווה ל-5 חלקי 6. נעשה אותן פעולות כמו קודם. קודם כל נרצה לסלק 3 חלקי 4 מהגף שמאל של המשוואה. אם תרצו לעבוד על התרגיל לבד, עיצרו את הסרטון. נמשיך. כדי להיפטר מה-3 חלקי 4, נחסיר אותם משני האגפים. מהגף שמאל, ה-3 חלקי 4 פשוט התבטל. ונקבל מינוס חצי x שווה. ובאגף ימין צריך לחסר שברים. מכנה משותף קטן ביותר ל-6 ו-4 הוא 12. וזה הופך את 10 9. נקבל מינוס חצי x שווה ל-1 חלקי 12. אני מקווה שלא תאיתי, אם השלב הזה מבלבל אתכם, היה מהיר מדי, כדאי אולי לחזור לנושא חיבור וחיסור שברים, אז נחזור לבעיה שלנו. עכשיו נקדם של x הוא מינוס ח... חצי, הוא מינוס חצי, ועכשיו בעיה ברמה אחת. וכדי למצוא את x נכפול בהופכי של המקדם שלו, שהוא מינוס 2 חלקי 1. את שני אגפים. אגף שמאל יהיה בפשטות X. אגף ימין יהיה מינוס 2 חלקי 12, שהם מינוס שישית. נעשה בדיקה מהירה. יש לנו מינוס שישית והמשוואה הייתה מינוס חצי x נחליף x במינוס שישית ועוד שלושת רווה כתבתי את הגף שמאל של המשוואה מינוס ח... חצי כפול מינוס שישית הם חלקי 12 חיובי ועוד שלושת רווה. זה כמו אחת חלקי 12 ועוד 9 חלקי 12, 1 ועוד 9 עם של חלקי 12. וזה שווה ל-5 6, שזה מה צריך לקבל. זה מה שיש באגף ימין של המשוואה המקורית. הפתרון מסתדר. אני מקווה שאתם מוכנים לתרגולים ברמה 2. אני אולי אוסיף עוד סרטונים עם פתרון תרגילים, אבל ההבדל בין התרגילים פה לרמה 1, هو שכאן יש לנו קבועים שצריך לחבר או לחסר כדי להגיע למצב של שלב אחד תנו.